طوبى لمثلك حافظ القرآن طوبى لكم بمحافظ قصص إسلامية وتاريخية السلام عليكم متابعين الأعزاء آخر رجل يخرج من النار ويدخل الجنة روي أنَّ ناساً قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تُضارّون في رؤية القمر ليلة البدر قَالُوا لا يا رسول الله قَالَ هَلْ تُضارُونَ في رؤية الشمس ليس دونها سحاب قَالُوا لا قَالَ فَإنَّكُمْ تَرَونَهُ كَذَلِكَ يَجْمَعُ اللهُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةَ فيقول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 لقد اعطاني الله شيئا ما اعطاه احدا من الاولين والاخرين فترفع له شجره فيقول يا ربي ادنني من هذه الشجره فلاستظل بظلها واشرب من مائها فيقول الله عز وجل يا ابن ادم لعلي ان اعطيتكها سالتني غيرها فيقول لا يا ربي ويعاهده الا يساله غيرها قال وربه عز وجل يعذره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 لعلي ان ادنيتك منها تسالني غيرها فيعاهده الا يساله غيرها وربه تعالى يعذره لانه يرى ما لا صبر له عليه فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها ثم ترفع له شجره عند باب الجنه وهي احسن من الاوليين فيقول اي ربي ادنني من هذه فلاستظل بظلها